Як ви знаєте, нещодавно ми знімали репортаж із Куренівського-Блошиного ринку. Влада швидко відреагувала. Ось пост начальника відділу контролю за благоустроєм Оболонської РДА. Сподіваємося, що на цей репортаж відреагують так само швидко. Ми приїхали на Блошинний ринок неподалік е, приміської електрички, де нещодавно збили жінку, яка торгувала на рельсах. І хоча у будні дні торгашів тут не видно, але сліди злочинів просто повсюду. Це реально якийсь смітник, мені здається, тут гірше, ніж на Куренівці. Кому сапожечки, кому блузочку, кому ковтинку. Але в суботу тут відбувається справжній трешняк. Так виглядає він в суботу. Будь ласка, розклалися товар, їде потяг. Тікайте світи! А ви встані і стоїте. Разве так можна себе вести? Ви скажіть, що ви тут оце розклалися? Ну, я ж потихонечку. Потихонечку, у вас ж потяг. Вас тут недавно задавили жінку, а ви стоїте все одно тут посередині. Вам не страшно? Я потихонечку. А якби то... не встигли вибігти звідси, що ж ви оце таке робите? Нормально, доча. А, ну, реально, а що ж ви? О... Прямо прям там, де їде потяг. Вони ж їздять. За вас всі вболівали, вони реально жіночка шкаска... бог здоров'я. Це ж вас туди з жіночку збили? Чуть далі там, Татьяну. А вам це не стрюму? Ви ж прямо на кулі, як сидя. Ці рельси це так, товарняк прийшов, провірив рейс і пішов далі. А то, що тут збивають, то так. Да, вони. Звінити, не знаю, яку жінку тут збили. Я знаю, що тут хлопця сидів, не почув, туди-сюди йшов. В ну, общем, тут такое била. Не одну вже жінку тут вбило. Тут вже було дуже багато їх. Ні, ні, ні. Ну нічого. Ні, ні. А що жити ж потрібно як то? А сюди не ганяють. На даний момент поки ні. Поки ні. Ну вовче так? Да? На дарниці вигнали. А якщо звідси вигонять, куди далі? Ну не знаю, на Северний полюс. я був на Дарницьці, там розігнали базар, то довелося сюди приходити. Я дивлюсь, багато Дарницьких сюди з'їхали. А якщо тут розгонять, що далі? Ну підемо шукати інший базар. З Коріньовки зараз ж а, виганяють Виганяю. і хочуть дати місце нове Ну якщо дадуть, то ми туди підемо. Во-первых, Дарницький базар закрили, mm -hmm. правильно? Коріньовку закрили. Ціною вже закривають, вже там забор построили. Больше негде народу, а люди выживать хотят. Послушайте, у меня пенсия 1638. Могу я прожить? Але что ж вы такой мусор после себя оставляете? Мы приехали в будний день, тут я капец. Я ничего не оставляю. Это все создается в камеру хранения на неделю. Ну, сметя везде есть, особенно в воскресенье, его везде в Киеве много мусора. Спочатку ми думали, там, давайте знову, там, в РДА, а потім я побачила, який є жіотаж тут людей, і знаєте що, я вирішила, давайте подивимося, що тут можна знайти дійсно, що тут купляють люди, і можливо, тут потрібна ця барахолка. А штани скільки? 80. 80 гривень. Ну ладно, 80 мені, звісно, жалко. Или не жалко? Під свічник дивиться, який гарний. Що я буду з ним робити? Ну, Ну, будете світити. Ну, тут, ладно, ці затяжечка, а ці прям хороші. Електротовари, воно є масажори. є м'які ігрушки, пожалуйста, є дюбеля, є колеса на крачучку, обув є. У вас така обувь, як будто злободи зняли, гляньте на ці підбори просто. Ви угадали! От давайте, от скільки оці сандалі здоров'яльні коштують? 500 гривень. 500 гривень. Що у нас? Скільки вже з ними стоїть за 500 гривень? Ну, хто не купив. Ну, донька сказала, що в магазині такі 3.500. От, 3.500. Це фірменні. Помади, да? Давайте Оце. подивимося, що По тут. По 10 гривень. 10 гривень да. помада? Ви її купляли дорожче ж, певно, чим продати? Ні, ну тоді, ну правильно, ми покупали дорожче, ми ще продаємо, тому що в неї строк придатності закінчується. Ну що почём? Скільки коштує? Що, сапоги? Так. Да. 500 гривень. 500 гривень. Да. Це хромові чоботи офіцерські, реконструкцію роблять, бою, все, і ось покупають. – Який ваш улюблений товар? – Мій улюблений товар. Те, що мене забирають, то мій улюблений товар. – Де ви берете ці всі речі, які продаєте? – Я скрати виношу, те, що не потрібно всякі, все приношу і все продаю. – За яка найдорожча така річ, яку ви продали? – Ну, я за гривень за 500, 600, 700, десь так, в таких межах. – Сьогодні я заробила, я вам скажу. Де-то гривень 300. А ви тут щось вибираєте собі? Просто гуляємо, смотримо. Чому плюс цієї блошки? Що тут можна знайти цікавого? Це все, що надо. Любове направлення пошуку свого. Дешево? Так. Да. Часто тут буває? Ні, не, не сильно, але буває. Кожен за, за своїм сюди приїжджає. Ну, зачем за чим ви приїжджаєте? Ви за Рибацьким. І я за рибальським. Да, да. Ну, як нормальні взагалі тут товари? Ну, є хороші, є і ні тебя блошка права на життя? Ну, если я сюда хожу, значит мне сюда выгодно ходить, правильно? Как бы я, я за это. Вы часто сюда приходите? Нет, не, рыночек, часто, не? не часто, не часто. Ну, а что среди... можете найти тут такое кому типа? Что, кому что надо. Ну вот джинсы, например, новые, которые там я купила за 100 гривен. Обувь кожаную можно купить. Вот это вот я взял за пятерку. За 5 гривен? Да. А потім починете, так, да, вдома. Ну, скажімо так, я змогу. Що ви купили тут? Поки нічого. Ще нічого. А за чим прийшли? Що небудь. Я іщу корм для собак. Корм для собак. Але да. все одно дивитесь рамочки. Так, да, так, да, що подобається. Тобто 99% зі барахла. Ну не нужно, а так просто пройтись, цікаво, значить. Рідкісні книги, які зараз не знайти ніде. Не Будь-які від. Від історії до якоїсь художньої літератури. Я не бачила, я якось так ходили, не бачила, що багато? Так звичайно багато хороших книг. Наскільки дешевше, ніж в магазинах? Разів 15-20. За 15 рублів маленьку серебряну ложку купити? Нормально взагалі? Це мій знайомий підійшов і каже, Я говорю, зачем ти так надурюєш бабушку? Говорить, ну вона ж хотіла 15, я їй 15 дал. Це ж біжутерія, так? Да? 25. Подвіска. Яка Отака? Я вас куплю подвіску. А де ви її взяли? Містазната. Містазната? А ну, що за 25 гривень продаєте? Тому, що вам що я вам зараз Я на Аліекспрес заказувала дурна, так там навіть дорожче. З одного боку, брудна контрольованість і реальна загроза для життя. З іншого, місце, де можна знайти все за смішні гроші. І часто нормальної якості. Бложка на почайні користується неабиякою популярністю, і якщо ви швидко бігаєте від потягів, інгедуєте ритися інколи серед відвертого сміття, то точно знайдете для себе щось цікаве.